عليك آه الله. ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم قُلْ الْآَيَاتِ لقوم no, no, no. الَّذِي الله, الله الله, no. <تكلم> الله عليك ما شاء الله كمان يا الله الله الله. مستقر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مستقر ومستوطن. قد فصلنا الايات لقوم يفقهون. يا حبيب وهو الذي جعل عليك يا سيدنا الله الله الله الله الله فمستقر <تصفيق> <تصفيق> ومستقر سلام <مستقر> <مستقر> وهو الذي أنشأ من نفسه فصل الله, الله الله الله الله الله والله الله, الله <تصفيق> <وهو> <تصفيق> فاخرجنا من غفرانك الحمام من الشيخ احمد بن معاطي جزاك الله خير. ومن النخل من طلعها في وجنات من أعناب. يا سلام الله الله الله الله. والزيتون والرمان مشتبها غير امتشابه انظروا إلى ثمره إذا أكمر وينعر إن في ذلك آيات احطقوا. ă الله الله الله الله يا رب يا رب يا رب كمان يا سيدنا وان من الله الله الله اكبر كمان يا سيدنا الله عم مش سعيد ما شاء الله. <مشاء الله> سبحانه وتعالى عما عم يوصف الله, الله الله الله الله الله جل جلال الله ما سيدنا سيدنا سيدنا سيد نعم يا سيدنا كمان, يا. كمان شوي. وحط كده شويه كمان يا اخي تذكر الله نفس الاول جميل ده اهو سبحانه الله <تصفيق> سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى تمام بديع السماوات وال وخلق كل شيء وخلق كل مجيء السماعة وا <سؤال> حقك شاء الله. خالق كل شيء فاعبدوه. آه، جل وهو على كل شيء. ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إنني هدي ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من Mm-hmm. سيء. لا شريك لك سبحانه وتعالى جل جلاله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. الله الله الله الله كمان يا سيدنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. عليك وبذلك امرت وانا اول المسلمين، صدقه الله العظيم، تجلت اية ونادى في السماء بلبل فعذب منه العندليب فغردا حماك الله يا خير قارين وما زال الحمام مغردا هكذا سمعنا خاشعين اخوة الإيمان والاسلام الى ايات الله البينات تلاها على أسمعينا في خشوع وادب فضيلة القارئ الشيخ سيد أحمد شريف القارئ بإذاعة تلفزيون العالم الإسلامي والمقيم طماح مركز المنصورة. الهندسة الصوتية والأنوار الكهربائية الحاج سيد عبد الحسين وأولاده بطماح. مخزن فراشة الكبرى فراشة أولاد الحاج حامد المرسي بكفر طماح. خدمات الفندق المتميزة دائما أولاد المنشاوي بميكا